Dobar, ali kjednom sam stoka Od vode je poca Ali u njoj mi je vodka Brzeli su onda, sa svakom nam je odak Doća ja sam roksak Nemoj da me fotkaš Tak i tako dobar, ali kjednom sam stoka Od vode je poca Ali u njoj mi je vodka Brzeli su onda, sa svakom nam je odak Doća ja sam roksak Nemoj da Samo jedem tri do pola, tvoje svaka što će besan Ispavam po peta, najednemo bez resa Ja se vidim bez, plavam sve je ko u pes Mama, ne, face, ne, ne pričam o Facebooku, to što pričam besma Ja malo zvoj venesa, da vi kako se so fleksim Ja to ja malo mesa, ja tri krati se ne prekvaram Tvoje sam obsesara hey. Radim danom dobar, ali gdje imam sa stoka Pozvaj da je pozad, u Sve svakom nam je obak Noć ja sam da me fotkaš Da titan oproba Al vikendom sam stoka Od vode je potla U njoj voda Sve svakom nam je obak Noć ja